Daniel Zamfir provoacă cu tremur, lovituri devastatoare pentru oficialii din BNR. Senatorul PNL, Daniel Zamfir, lansează o adevărat bombă pentru oficialii din cadrul naționale a României. Zamfir a depus un proiect de lege prin care membrii Consiliului de Administrație al BNR-i personalul se aseresc penal sau civil, dacă nu îi exercit corect atribuiile de supraveghere prudenial. Prin acest proiect de lege, Daniel Zamfir propune eliminarea alineatelor 3 și 4 din cadrul articolului 25, din legea de organizare a bencii Cele două articole propuse spre eliminare de cetre Daniel Zamfir? 3. Membrii Consiliului de Administrație al Bencii Naționale a României sublinierei personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuții de supraveghere prudențial, nu răspund civil sau penal, după caz. Dacă instanțele judectore subliniere t constat îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de ce trei aceste persoane, cu bun, credind subliniere-i fere neglijent, auricrui act sau fapt în lectur cu exercitarea, în condițiile legii, atribuciilor de supraveghere prudencială, Cheltuielile de judecat ocazionate de procedurile judiciare iniciate împotriva persoanelor prevăzute la Alin. Se suport de Banca Națională a României. Daniel Zamfir în motivează această propunere iarat ce meninirea acestor prevederi conduce la o lipsă de asumare a responsabilității. De ce trebuie fi din BNR? Practic prin meninerea acestor prevei în legea privind statutul Naționale putem vorbi despre o lipsă de asumare a responsabilității factorilor decizionali din cadrul BNR, în condiile în care acetia nu răspund însă legii pentru decizii de important major asupra societii economiei românești, spune inviatorul proiectului. Guvernatorul BNR, Muguris Rescu, explica ce înseamnă supravegherea prudential, iar în limbaj comun aceasta ar însemna supravegherea bencilor, în relaia pe care o au cu clienii. Potrivit cadrului legal în vigoare, BNR asigura supravegherea prudentială a instituțiilor de credit urmărind respectarea cerintelor prudentiale de natura cantitativă, exemplu. Două puncte Solvabilitate, lichiditate și calitativă, exemplu două puncte cadrul de administrare a riscului prevăzute de normele adoptate de BNR și de cele ale UE în cadrul supravegherii prudentiale, bnr asigura condițiile ca sistemul bancar să fie sigur și stabil Văderea BNR nu înseamnă verificare de conformitate, ci este una bazată pe evaluarea riscurilor. Banca Națională a României nu este abilitată prin lege. S-a intervenit în relațiile contractuale dintre și si instituțiile de credit, s-a explicat în cadrul conferintei de presă. Nu vedem fiecare contract în parte, sunt cam 2.000 de contracte cu 100 de clauze. Contractele de credit sunt angajamente private, expresia libertății contractuale, virgule susceptibile de negociere și si modificare numai cu acordul partilor contractante. se ocupe de aspecte legate de protejarea consumatorilor de servicii financiare, inclusiv problema clauzelor abuzive, acestea încadrându-se în sfera de activitate a Autorității Naționale desemnate în acest scop. Potrivit statutului BNR. BNR nu poate face publice decât date agregate la nivelul întregului sistem bancar. Personalului cu atribuții de supraveghere este interzisă participarea în in cadrul comisiilor de expertiză, precum și la orice alte acțiuni de verificare care excedează atributile SI competentele conferite acestuia prin lege.